Керуватиме відреставрованим вагоном водій з 20-річним стажем Олександр Мельничук. Чоловік працював на старому КТМ-5. Говорить, різниця велика. «Багато цифрового встановили, більше видимості стало, камери. Тепер я можу бачити двері через камери, циферблати цифрові, не треба носити таблички, сучасніший. Гарний вагон, у керуванні м'яко все і красивий навіть». Капітальний ремонт вагону на підприємстві зробили протягом п'яти місяців. «Вагон повністю оновлений в салоні, освітлення, сидіння, обшивка всередині, а також ми тут же встановили адаптери для зарядки мобільних пристроїв. В цьому вагоні нові двері планетарного типу, які були повністю зроблені руками наших спеціалістів, наших працівників». «Модернізацією трамваїв займаються працівники вагоноремонтних майстерень. Перед капремонтом вагон повністю розбирається, залишається лише скелет», – говорить начальник майстерні Петро Клименко. У ході ремонту повністю змінюється електропроводка на рухомому складі. Старі підзарядні пристрої замінюємо на нові. Виконується капітальний ремонт візків, на яких рухається вагон, заміна бандажів, ремонт колісних пар. І основні роботи – це відновлення кузова». На комунальному підприємстві 35 трамваїв, які потребують капітального ремонту. Вартість капремонту КТМ-5 – півтора мільйони гривень. Виконувати такі роботи власними силами дешевше, говорить Юрій Сметана. «Капітальний ремонт вагонів роблять окремо кузова. Їхня вартість в залежності від наповненості стартує від 5,5 мільйонів гривень сам кузов». У майстерні вже триває ремонт наступного вагону тієї ж моделі. Завершити його планують влітку поточного року. Під час виїзду з депо оновленого вагону працівники підприємства здійснили технічний огляд та усунули недолік фланцевого з'єднання, який помітили під час руху. З 16.00 вагон 2114 курсує за маршрутом номер 3 ЧСЗ 10 воєна». Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.